Dobrý den dámy pánové a vítám vás u mého prvního videa, dneska si zahraju Fortnite a, a, a budou to arenky. protože chtěl bych se rád dostal do většího ranku, takže proto si zahraju areny a to by mohlo stačit, budu rád za každou podporu, jako je třeba like a odběr a to je vše. A jdeme se do toho <tip> Okay, ne, tak teď si zahraju s mým kamarádem Equatric TV. vítám tě tady. Ahoj, ahoj. Tak určitě, teď si zahrajeme s Dua, normální, bude to Battle Royale. Ahoj, já jsem Aquatric TV a já vás vítám u mého nového videa a já si dneska zahrají s hráčem Ovecka 4225, je to můj kamarád a... Ty nenatáčíš, ale já natáčím. To nevadí. Jo, to bych chtěl taky říct, že můj kamarád taky netáčí, takže budu rád, když mu taky budete uh, ho obdivovat. Odebírám můj kanál. Ano, přesně. Jmenuje se stejně jako jeho jméno, jenom moje jméno je trochu jinší. To se prostě nemůže změnit. A to bude asi vše. A budu rád, když na můj kanál dáte like a udělejte se zvonečkem pro další videa, jak z Robloxu, ze Stephokantry, tak z Minecraftu, Minecraft Transfer, a také ze Serveru. Všechny tady tyhle série platí, a budu rád, když je budete dále sledovat. Děkuji. My taky děkujeme za tvoji reklamu, takže... můžeme sledovat. Padnou oblíbené lokace, jo? Dobře. Víš, jako, je... Ano, já padnu na své lokace. Ale tam padnem. Pokud tam nepadne miliarda lidí. Eh, maximálně čtyři. Oh, většina ne, nepadne miliardů, ale dohle. Já pozabím, to je v pohodě. Sakra, já zmačknu Windows. Tohle v prvku jsem nechtěl, ale dobře. Já teď budu mít asi Co že... Tohle, to nesmíš toto je zprněžení. Však já to střihnu, pořád jsem to Podle toho, co uvidím. Ale to a a paní, no, ty věc, ty věc. dobrá otázka. Ano, to je moje oblíbená... je moje oblíbená lokace. Je to skvělá, takže je tam dobrý a budeš, pane... Taky natáčet v Fortniteu, nebo budeš natáčet ze vašich robuxů Kanti Raywave a všeho možného, nebo bude to pořád Jen... um, já hlavně budu tuto jako no je první video, co budu natáčen na svůj hlavní kanál, ale budu určitě rád, když mě dáte odběr i na můj druhý kanál. I na můj třetí. Můj druhý kanál se jmenuje... Jsem... Jau, jau, A ty dostal s demíč přiletou? Ne, já jsem se popálil tady o oheň. V no. pohodě. Já jsem se myslel, že dostal s demíč od něj. Ne, já jsem se... Tady... Já si myslel, že pořád letíš. O, oh, už máš už meči. Příč. Já jsem se tady akorát popálil o oheň. Dej mi meničko. Jo, dal mi. Fka má pro mě šťastný den. Dal mi Dám ti meničko, pokud chceš. Jo, tak můžeš mít. Jo, já se na daludím a hledu za tebou. Ne, tady je tím. Pomoc. Sakra. Ne. Jde. ne. Bře, tak nevz. jsem dead. Dobra, já za tebou. když v pohodě. Ne, v pohodě, v pohodě. Byli to baťáci, jednoho jsem knoklil, teď ho oživil. On chce se matran. Oné ho dílo. Tuka. Jo. Vím. Jdu nějakým způsobem k tobě. Jo. Oi, ehm, můžeš mi dát software budoví? Tady. Jo, já nevím, nemím software budoví. Nejsou, oni jsou na té věži, co na tom kopci. Ty Jo, vidím je tam. Jo. Nebo ní, tak to Ne, už se je běžím. Je Dám ti jméničko a bydá. Dobře, děkuji. Ty máš? Tako jedno měničko. To se no, měnou já jsem neměl. Já, už Dobře. já si to, A měl. Tak já, a... já jsem Já jsem Já si Já jsem měl. Nějaký... Uh, já Já jsem na Já Já si Já Já jsem Já si nedokáže ani zpamatovat se z toho, že vůbec uh, si mu něco udělal. Já se tady nedost. Já, já, uh, ne, já se tady nedořeklo, takže budu rád i dáte na můj i na můj druhý kaná, i na můj třetí kaná odběr. Můj druhý, k... jak se jmenuje. <laughs> Toto chtěl říct Aquatrick Gaming, kde budu vycházet anglická videa a Česká, kde... Aquatrick Gaming a a, další, a, a moje kanál na aqua, Aquatrick uh, Nature, kde budu vycházet videa o různých zvířatých já, zvířatech Já jsem ti teď rozuměl, že aquat, uh, uh, Aquatrick Teacher. Jako učitel. <laughs> ne, nature. Nature. Nature, jo, jo. No, to mi to nešlo. A jako ty jsi... Já jsem učitel jako, jako nějakej učitel. Nikdo tady šutruje? Uh, to on asi nebude šetrovat tebe, ne? On nešutruje. Nevím, štihal jsem. Tak asi jo. Nechtěj, uh, kromě, tak toho, to asi nechtějí potrovat. Já dám! Jsou tam nějaký randomáci, kteří nás chtějí potrolit, aby jsme je mohli vysát? Ne, to já zvolím. Jo, jsou tu. Jsou tu. Jsi pomal? Jsi pomal, to Já nevím, zase. Ne, já mám zase ten blbej scope ty já ty Ty to máš churko. Ty to máš chlupa, kolik kolik her uděláme? Dvě nebo tři. Jako je, okolo... je to jedno. Je na to video. Mě natáčím dlouhá videa, je to jedno. Jak ty fakt? Tam je mama. to odpojil, dobře. Jo vidím, ale na ní kašli. Nebo jo, vidím. Zase chci, jedna. Prosím, děl zase 20 tak bolí, po ní Málo. E já jdu do volny. Mně se tady lagla hnera a lotí šerně. Mě se přesvíjí lagla Je hra, se. mrtová. Já jdu do volny, já to jako ještě nejdí z toho na oblí. On to zatím ale vyda. To nessi bílou. Ne, řekám. Jo, jo, že mám čeká no. Jo. To jsem rád, ale jako... A teď utíká, mě je to jedno. <laughs> možná... Možná zdetnu, protože... Protože jako ta zóna je hrozná. Jako... Dobré, zabral jsem dítka. Jo. Jo. On má 10 HP. Dveře musí... Doprču! Dostal jsem, dostal jsem. <laughs> to dvou Nej, já jsem lou. Co to dělal? Mně se to jako je hra. Mně se to je hra. On mě to a, to to to a to Ale. Dobré. Tak, na to, na první. Počkej, počkej, ten nemůžu. Pokud se budete chtít připojit na můj server, na můj Minecraftový server na verzi 1.8.2 Tak napište do komentáře eh, server a svoje Minecraft jméno. Pokud eh, já v každém videu řeknu, kdo jako půjde na můj server, Dousuji v kole štěstí, které si již vždycky dělá a podle toho, se, podle toho se uvidí, jako kdo půjde. Jo, ale musí... můžete, můžete to pát po tohohle video, ale budu rád, když podstatíte městí. Protože já budu na tohle videu, ale budu nepracit o to, takže nějak budu hlavně z Fortnite i Minecraft, jak jsem říkal, takže... Oči... A můžete mě podpořit, že natáče, Budu natáčet hlavně s mým kamarádem, tady Aquatrick TV. Budu hodně někdy, budu natáčet a budeme takhle dělat společná videa. A budeme čekat, než mi tady nějaký týpek vytěší. Budu rád za podporu, když mi dáte sabotné Quay a Quadrix TV. Kdyby mě tím hodně podpoří, kdo Tak, uh, máš už uh, sabotec krate? Ten až Já ho mám. Já nejsem ale Já mám Support krate. Musíš na vse, Já nevím, já jsem to ještě rozkoušela, takže nevím můžu ty. Ty padáš zase sem k boku? Nebo ne? Nepadám. Nepadáš? Počkej, mě sežu, se hrozilo, jako je hra, já mám 4 PS. Já nevím, proč ani. Neslač. To je padá týpek. To padá jedno duo. sem duo. Já jsem brutálně dobrý. To je grane. brutální vůču, No tak to zabij, no. Ty si umíš pradit. Co? Čím mi tě dohal? to by mě pak dělali? to ty úplně, když zlají tak je úplně to roztuše tu hru. To mě úplně... Jo, zase ustávám. Kdo zvora Já ani nemám ty ovdým někdo spamuje zvora. Že jak fakt. máme brník, to je. Já se tam viděl týpka tam nahoře hoře ještě dola bisi Ne, ja, to jsem já tady. U кого je será? Ne, ale oni to nic je, že jo. E, tady i... jsem já. tady. Tady dola. Já je, oh. A. Lošťal Měl jsem si obral na full damage. Ze dvou? Jo, to bylo to duo. To bylo to duo. Dobrá, Kolik máš Já A můj kamarád on má Betopa. On si ho poctivě šetřil. Kolik sezon? Kolik sezon? To bylo 4. Čtyři sezony, jestli na Betopa. Každou sezonu? A tuhle sezónu je na 20 V-baxů. A je tuhle sezonu je no 200 no 20 V-baxu. Yeah. je se ale hrozně, při to natačení loguje hra, um, ale se... To je, já třeba, jak hraju <tip> uh, na 30f, tak to je, tak teď hraju na 30 fps Já hraju o polovinu, ale dá se tý, já, já na Já hraju na 10 fps Já si to hraju, dá se to ale je to Ano, na 10 fps já hraju No, čak, ne, Teď je to ale no, jeden a 10, na deset, jinak já hraju na 60. Jako a, má, má trošku menší problémy no Dá se vůbec prostě Máš sl no. slabší počítač ale... Podestal jsou lidi a nahrávám, myslím, 12 minut? Asi jo, dvanáct minut. Já nevím, kde se to tam píše, takže nevím, nevím, nevím jak vám Počkej, ty taky nahráváš? Co? Ty taky nahráváš video. Jo. No. Ještě, jenom, nevím, Radicu, Ale jo, tak musíte... ...do to... videa dozvěděl, že, že i kamarád natáčí teď, takže můžete se podívat... Já jsem ti to říkal, na, že... na, na, Taky na... já se o toho vůbec nevědět, já si to nepohodím. Ale i tak uh, jsem to nevěděl. <těz> takže vy, když se dodívat na tohle video. tak se můžete podívat na, na druhé video. Z mého úhlu? Ano, přesně, to pomluďou. Já jsem. Vždyť... Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já to Já Takže, tady... Takže Já jsem. Vždyť... Já jsem. Já Já jsem. ti no, jsem. Já jsem. Já Já jsem. ti psal? Já jsem, já to ale to je jedno. Uh, prostě, prostě natačím spolu a to je hlavně. Takhle bychom mohli natačit často, takže, nebo, prostě nikdy, když budeme mít čas, a nebudeme natačit nějaké další věci, tak to by bylo svět. Je to Dr. Strange, ta Bautino. Sprenč to poznal To je do... to ten dokud Není, není, ne, ne. ne. Akorát v tom jiném parej, stádiu To vypadá jak uh, ninja s jeho modrými vlosti, vlosti Já se snipenu Ne, on má modré vlastně Já tý... mám kol... má kombatku s modrými vlosti, mě Já mám kombatku, já ho chci snipnout. Počkej ty máš Tímáš kombata? Oh, Tímáš kombata? Tímáš kombat, uh, uh, kombata? Tímáš kombata? Tímáš kombata? Tímáš kombata? Tímáš kombata? Jo, kombata? Tímáš kombata? ne tu heavinovu takže si nechávám jako jiný sniperku. a jinak používám hevinu a tím já dávám killier. No. Oni je, takže dělali, nevím. Měli, to je Tak. Fuj. Mně se hrozně na hra. Ne, nejsou. No mami. Nemůžu, počkej. Jo, tady Jo. Jo? Máš ho? Já nevím nic, takže rád bych se vyžívala bez toho. Uuu, uh, to je uh, dobré, já mám 99 shieldů. Určitě, když vezmi to z toho a pojďme. Uh, to, to, to je hodně dobré. Já mám 99 shieldů, z toho se ti to někdy. 99? Uh, ne, jo, stalo. To, to se mi stalo. Jedná. Já nevím, co jsem to hral za, za mnou. Ale nevím. Ale byl to Byteroyant. Něco takového. A prostě jsem tam měl 99. Já nevím, co to měl. To jsem si dal nějakou věc. Prostě jsem měl nějakou šilu A měl jsem prostě stejný takový. Prostě 99. To je velmi zajímavé. Prostě měl 90 věcí. Mohli bychom jít nějaké klíče. To chceš? Žežme mohli jít k nějaké um, česce, nebo klíče. Máš meč, máš maníčko. Tak, já jsem měl 4 v inventáři. A, ty potlá, A Někdo jde. nás kuchá. Jo, jde, jde. já nechám. Já ti ho nechám. To nebude moc chtělný. On už drhl. Tak to je To boť. To Jo, bude. On, on takhle chlubají jenom boťáce. Jo. Máš ho? Ano. byl <laughs> to jako, no, jako, vem si, já když hrají solíčka, tak dávám třeba 8 kg. když hraješ, ty se mnou. že z těch, milí, prostě takhle to sly já chodím jenom za tebou, když hraju s tebou, tak, jako, je to negativné. Ne. Protože bys si v důlech, protože si v důlech, o, nepřežil sám. Já si to uh, dokážu i v, v, uh, normálně představit, protože se to stává asi, dá se říct jiným slovem, vždy. Jo, ale to je v důle A já se v celo, a já se víc soustředím. Solo to jo. Ale já blokuji, uh, to, to Ale prostě. Hej, jako! Já se dojdu, abych si konečně dodělal to jedno meníčko. Ten jeden Shield a ty to skopeš. Ještě, jako seš ty. Nebo uh, volná, vždycky vyjde tak blbě. Jakože už tady, jako i když. Jak vidíte na mapě, že tady už je zóna. Ale to Jo, ale já si pamatuju, že o tomhle se už i bavili, prostě uh, uh, tohle se bavili už myslím, že v Reditu se o tomhle bavili už v sezóně kapi kapitoli 3 uh, season, uh, takže nevím, dvojce. Tak už se. Trojce. Dvojce, oni se už o tom. Ne, trojce máš pravdu. Uh, se už o tom Vím, bavili, Mám už, rady. Jo, už se o tom bavili, že to je dobrá jako dobrá karamina. To je to Tak to jsme nebojácní. Co? Já mám pistolku, už. Já mám lock pistol. Uh, no, není to zase úplně moc, ale dobré. Je, yeah, to má i bot. Oooooooouuuu oh, oh, oh. To tady vyhodil korunku, ale vypadá to na fight, tak tady jasně nic Nej, prosím. Peskej, je tady nějaký tým. On tady jak yeah, tak já začít cílet. Až se mi toho nečte. Jo. It's stop, stop, stop. Yo, I can't do it, I can't do it. Get it, get Oh, that's mega That open. Is to by To bylo dobré. Měl něco dobrého. Jo, no, to je... zona udává dobrý škouště, Já Na, tak Já už je. Měl jsem Na Meč jsem všechno. 20. Meč všechno. Ty máš ten meč, tak se to, nie ja, so w Square. ja to, to, ale... to oh, ja. ja spolu do Remin Skvar. No, to musta O, ja to na To Podobry. No, prostě nešlo. Nešlo. Nebylo možné prostě se tady nějak. To ona dávala po pěti. Ne, dávala nej... no ano, dávala nejprve po dvou a potom dávala po pěti, což už bylo nemožné. Ani pro mě. Absolutně. To bylo prostě nemožné. Tak my si dáme asi poslední hru což bude poslední hra. Ale pokud se vám video líbilo, tak určitě se mi chce likes, přemýšlím a přemýšlím, s bonečkem, už, a... ...teď ukončit, protože já přemýšlím, že a... je, aby jsme to video narvali do půl hodiny. A... A určitě sledujte všechny tak moje tohle, série. Tohle by mohlo být s... konec videa. A... Tak... Uh, doveděnou u dalšího videa.